На параді учасників студентські збірні Луганської, Київської, Одеської, Хмельницької, Закарпатської, Сумської та Запорізької областей. Господарі представлені командою, основу котрої склали студенти національного університету, Запорізька політехніка. Більшість з яких є гравцями місцевої команди Суперліги, Моторполітехніка. Запоріжжя є традиційно сильнішим центром. Ми з радістю відкликнулися і запропонували проведення саме універсиади, саме в Запоріжжі. Згідно з регламентом змагань, команди-учасниці розподілені на дві підгрупи – чотири та три збірних відповідно. На попередньому етапі у підгрупах команди зіграють за коловою системою, тобто кожна проти кожної. Потім з кожної підгрупи перші дві команди складають так звану четвірку, яка розіграє перше-четверте місце, також по колу, з заліком попередньої гри в підгрупі. Після завершення церемонії відкриття на паркет Палацу спорту вийшли ганбулісти студентських команд Запорізької політехніки та Луганського національного університету імені Івана Франка. З перевагою у три м'ячі 34 на 31 перемогу здобула запорізька команда. Найкращим її гравцем став лівий крайній Олександр Касай. На його рахунку 10 влучних китків. Каже, зі студентами з Луганщини можливо знову зустрінуться у фіналі не <плес> дійсно сьогодні показали хорошо. дійсно, сьогодні продемонстрували гарну гру проти нас, зіграли гідно. Ми ж зробили напрочуд багато помилок у нападі, але у грі була присутня інтрига, а це завжди подобається глядачам. Матчі за призові місця 16-го Всеукраїнської літньої універсіади з гандболу у Палаці спорту Запоріж Алюмінбуд» відбудуться 12 червня. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на суспільному Запоріжжя.